Доброї всім доби. Як ви вже зрозуміли, сьогодні знову про акумулятори, тільки вже про практичну сторону цього питання – обслуговування акумулятора свого автомобіля. Я це роблю двічі на рік, за що батарея мені вдячна. Або навпаки, бо не даю ніяк і вийти на пенсію. Один раз цю процедуру проводжу перед зимовим періодом, другий – після. Чому це потрібно робити і взагалі про специфіку сучасних акумуляторів я докладно розповів в іншій своїй відеорозповіді. Посилання на неї ви знайдете або в описі під цим відео, або натисніть відповідну картинку на екрані в кінці цього ролика. Тому не гаймо часу, переходимо до практичної сторони цієї справи. Перше, з чого потрібно почати – заміряти напругу на акумуляторі мультиметром. Для цього потрібно зняти кришку з відсіку, де він розміщується, від'єднати клеми та залишити його в спокої щонайменше на годину, а ще краще – на 12. Щоб ослабити та від'єднати клеми, вам знадобиться ключ на 10. Але пам'ятайте, що починати від'єднувати потрібно з маси, тобто зняти спочатку мінусову клему, а вже потім плюсову. Отож, приступаємо до виміру напруги. Перемикач мультиметра ставимо на позначку 20 В, а його щупи притискаємо до контактів акумулятора. Червоний до плюсового, чорний до мінусового. Нічого страшного, якщо переплутаєте полярність. Значення на дисплеї буде таким же, тільки зі знаком мінус. Нормальна напруга акумулятора 12,7 В. Це 100% заряду. Тому, якщо мультиметр видав вам таке значення, Приєднуйте клеми та закривайте капот. Напруга 12,2 В говорить про його розряд в половину. У такому випадку акумулятору потрібно дозарядити, інакше почнеться процес сульфатації пластин, і батарея втратить ємність, свою силу. А якщо напруга дорівнює 11,7 В і нижче, значить акумулятор практично сів повністю. Тому батарею в терміновому порядку потрібно зарядити а потім перейти до наступного етапу обслуговування. Обслуговувати акумулятор варто в зручних умовах, знявши з автомобіля. Тому далі докладно про його демонтаж. Для початку потрібно розібрати частину коробки, де він розміщується. Це легко зробити, потягнувши ближню її частину доверху. Якщо це не вдасться, натисніть на два фіксатори в нижній її частині. та знову тяніть. Ось така от П-подібна частина з двома фіксаторами внизу та направляючими по сторонах. Ліву сторону акумулятора внизу за виступ тримає кріплення, яке потрібно ослабити або відкрутити головкою на 13. Проконтролюйте, щоб воно під час демонтажу не впало вниз, бо прийдеться знімати захист картера. А для цього, як ви розумієте, потрібно буде заганяти автомобіль на яму чи естакаду. Тому краще кріплення акумулятора не відкручувати повністю, а лише максимально ослабити. Праву сторону батареї тримає фіксоване кріплення, куди вона заходить своїм виступом знизу. Тому тут нічого відкручувати не потрібно. Все, акумулятор можемо виймати. Однією рукою піднімаємо його за ручку. Іншою тягнемо до верху ліву його сторону, щоб остаточно звільнити від металевого кріплення. Наступним пунктом в обслуговуванні акумулятора буде перевірка рівня електроліту в його банках. Якщо казати точніше, то ми перевіримо товщину шару електроліту, що покриває зверху свинцеві пластини. Для початку відкручуємо пробки банок. А як же бути, коли акумулятор без пробок? значить він такий, що обслуговування не передбачає. В такому випадку доступна лише його підзарядка. Але це якщо дійсно доступу до банок немає. Бо часто пробки просто заховані під масовою кришкою, і на перший погляд виглядає так, буцімто батарея не обслуговується. Але варто цю кришку зняти, і ви зможете продовжити обслуговування свого акумулятора. Для вимірювання рівня електроліту в банках не потрібно мати спеціальних інструментів. Достатньо знайти прозору трубку або також кулькову ручку та видалити з неї все зайве. На її корпусі зробіть позначення, що відповідають рівням 0,5, 1, 1,5, 2 см. Опустіть трубку стороною з позначками у банку до упору, закрийте зверху її отвір пальцем, і тоді вже виймайте для візуального огляду. Проаналізуйте рівень електрорелітурні та занотуйте. Проведіть таку процедуру з усіма банками. В процесі цієї операції у вас виникне логічне запитання. А який рівень електроліту над пластинами повинен бути? Відповідаю, він має покривати верхній край пластин, як вказано в інструкції до конкретного акумулятора. Ця величина може варіюватися від 10 до 35 мм. У деяких акумуляторних батарей є спеціальні індикатори – язички. Вони повинні бути покриті електролітом на 1,5 см. Якщо таких язичків ваш акумулятор не має, тоді візьміть за орієнтир банку, де найвищий його рівень. Долийте дистильовану воду в ті банки, де він значно менший. Але в більшості випадків рівень електроліту вважається нормальним, коли він на 1-1,5 см вище краю пластини. Якщо воду доливати не потрібно, відразу можна переходити до наступного етапу вимірювання щільності електроліту. Але якщо воду доливали, то закрутіть пробки та дайте акумулятору постояти 6-8 годин для змішування води й електроліту. Після цього зарядіть його. Заряджати акумулятор потрібно з відкрученими пробками. Отож, наступний пункт в обслуговуванні акумуляторної батареї перевірка щільності електроліту. Для цього вам знадобиться ареометр. Коштує він недорого, та й користуватися ним нескладно. Кришку його футляра можна використати як лійку, коли потрібно буде долити дистильовану воду. Він є меншого формату, який призначений лише для акумуляторів, та більшого, яким можна визначати ще й поріг замерзання, тосову чи антифризу в системі охолодження двигуна. Отож, вимірюємо щільність електроліту в кожній банці батареї. Для початку зберемо ареометр докупи, який складається з чотирьох частин. Скляна колба, поплавок-індикатор з позначками, гумова груша та наконечник. Комплект збирається інтуїтивно просто. Так само просто використовується. Опускаємо наконечник у банку, груша при цьому має бути стиснута. Плавно відпускаємо грушу, набираючи електроліт в колбу. Закінчивши всосування електроліту, зосередимо увагу на поплавку. Він має вільно плавати по вертикалі, не торкаючись ні дна, ні стелі. Дивимось на його шкалу і визначаємо значення, яке співпадає з поверхнею електроліту в колбі. Нормальна його щільність становить 1,27 г на сантиметр кубічний при температурі 20 градусів по Цельсію, плюс-мінус 2 градуси. Якщо щільність вища, наприклад, 1,3 грам на сантиметр кубічний, потрібно долити дистильовану воду. Якщо густина електроліту менша, ніж 1,25 грам на сантиметр кубічний, чи значення густини в банках відрізняються більш, ніж на 1 соту, то батарею необхідно зарядити. А якщо густина електроліту зменшилась більш, ніж на 4 сотих, це призводить до виходу її з ладу та замерзання при низьких температурах. Якщо після зарядки щільність електроліту так і залишається низькою, наприклад, 1,22 г на сантиметр кубічний при нормі 1,27, то це свідчить про глибоку сульфатацію пластин, яка утворилась в результаті хронічного недозаряду або внаслідок глибоких розрядів батареї. Способи для пластин існують, але для цього використовується вже інша методика. Отож, робимо висновки. Завжди краще попередити проблему, ніж потім її вирішувати. Адже багато автолюбителів переконані в тому, що акумулятор під капотом завжди заряджений, тому що про це дбає генератор. Але час показує, що це не зовсім так. І навіть самі виробники батарей радять раз на півроку підзаряджати акумулятор зарядним пристроєм. Так само раз на півроку перевіряємо рівень електроліту та його щільність. Робити це потрібно тільки після повної зарядки батареї від зарядного пристрою. Доливати слід лише дистильовану воду. Виконуючи ці рекомендації, акумулятор прослужить вам значно довше, ніж коли він залишиться забутим під капотом. Протирати акумуляторну батарею слід ганчіркою, змоченою в 10% розчині соди або нашатирного спирту. Одну частину соди розчинити в 9 частинах води. Ось такі от я рекомендації по обслуговуванню акумулятора. Внизу під цим відео, в його описі, є посилання на інші мої відеорозповіді, можливо, ще щось когось зацікавило. А на сьогодні все. Залишайтесь здоров'я!